مرحبا أنا اسمي أنيس أنا لبناني عايشين برات لبنان نحن وجروب كبير من رفاقنا قد ما فينا منجرب ما ننسى لغتنا بس وقت من الثاني حاله الإنسان ما عم يحكي غير لغة غيره بس نكون بالمول وبس بس نكون محل تاني مسافرين بنسمع حدا عم يحكي عربي أنا شخصيا بتذكر بيت جدي بالجبل أنا من ضاعة قرنايل و بتذكر هيدا الشعور إنه لبنان هو الأرض والعالم كله هو نجوم ومهما برم الإنسان بده يرجع على أرضه بده يرجع على بيته وأهم شيء يضلوا رافع اسم بلده وين ما راح هاي لغتنا تعني الوطنية بالنسبة لإلي أكيد لكل رفاقي كمان ميرسي